Bæredygtighed har, har mange facetter og som, som landskabsarkitekt, så er det super fedt at komme ind og sidde og arbejde med alle de her facetter. Sidde og arbejde med beplantning, sidde og arbejde med, med afvandling, sidde og arbejde med, med hvad det, de tekniske løsninger i form af infrastruktur og bilparkering. Og hvordan kan det bidrage til et, et, et område, der måske allerede i forvejen har nogle andre problemstillinger. Det, der gør mig mest stolt af at arbejde med, med bæredygtighed og, og landskabsarkitektur, det er den her overgang mellem at sidde med det på skærmen, sidde med det på kontoret og på, på tegninger og finde frem til, hvor har vi de bedste løsninger, og så komme ud og se det etableret. Kom ud og se det anlagt, komme ud og se, at vandet løber den vej, jeg havde tænkt, det skulle løbe. At beplantningen vokser den vej, jeg havde tænkt, det skulle vokse. Og få den her fornemmelse af, at nu lander arealet, nu lander bygningen. Og så har vi et projekt. Mere end vi havde et par bygninger, der står i en omganggrus.